رب العربة من القرآن الكريم بالرغاية قالوا عن نفس المدني بسيطة من جمع وإذ استسقى موسى لقومه فكل نظر بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل اناس منه أشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ كلتموا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربنا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجِ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من بقلها, مِنْ بَقْلِهَا وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا تستبدلون الذي هو أدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب لِكَمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 فقلنا لهم كونوا قرده خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لون يبيل لنا ما لونها قالوا ادعوا لنا ربك يبيل تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلما مسلمه الاشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذ قتلتموا نفسا فاداراتموا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه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 بغافلنا عَمَّا عم تَعْمَلُونَ